Радо вітаю вас знову на своєму каналі. В минулому відео я розповів про гальмівну систему автомобіля та як виявити сигнали про проблеми гальмівного супорта, які він вам надсилає. Сьогодні займемося практичним вирішенням цих проблем, а саме обслуговуванням та ремонтом заднього гальмівного супорта. Він від переднього відрізняється тим, що в ньому не один, а два гальмівних механізми від педалі гальм та від важеля стоянкового гальма. Саме другий найчастіше починає підклинювати. Це виявляється в тому, що заднє колесо або не блокується ручником, або пригальмовує, коли ручник не задіяний. З часом це може створити небажані проблеми. І перш ніж перейти до практичної сторони, я покажу ті речі, які обов'язково потрібно мати перед початком роботи. Отож, Придбайте ремкомплект для заднього гальмівного супорта. Це комплект пильників. В моєму випадку на поршень діаметром 41 мм, версії Lucas. Якщо ваш автомобіль інший, купуйте там, де підберуть по ВІН-коду. Далі – мастило для напрямних пальців супорта. Воно стійке до високих температур, які створюються в механізмі. Також потрібні будуть щепці – для зняття стопорних кілець. В них тонкі круглі накінечники, якими зручно буде демонтувати та монтувати ці кільця. Ще знадобиться ключ для болгарки. Якщо, звичайно, у вас немає спеціального знімача поршнів супорта, то ключ успішно його замінить. А є речі, без яких можна обійтись, але якщо вони є, то зайвими не будуть. Окрім дротяних щиток, великої чи малих, в цій роботі я ще використовую швидкодіючий очищувач гальмівної системи. А для змащування неробочих поверхонь гальмівних колодок в місцях їх контакту з супортом та його поршнем, використовую протискрипну змазку. Ну і ганчірки завжди хай будуть під рукою. А тепер за роботу. Потрібно зняти колесо. Для цього спочатку зриваємо болти. потім піддомкрачуємо, відкручуємо і знімаємо його. За ним відкривається нам доступ до гальмівного супорта, який потрібно буде зняти. А це важіль стоянкового гальма, за який зачіплюється круглим наконечником трос. Коли ми ставимо машину на ручник, Трос стягне цей важіль, який зумовлює вихід поршня, той тисне на гальмівну колодку, зумовлюючи рух всього супорта, який притискає колодку з іншої сторони, і гальмівний диск блокується з обох сторін. Причиною підклинювання заднього супорта є те, що цей важіль втрачає здатність руху частково або навіть повністю. Отож, перше, що ми від'єднаємо від супорта, і буде цей трос. Для того, щоб потім супорт зняти без зайвих зусиль, ослабимо його натиск на диск, наприклад, відкруткою. Великого зазору ми не зробимо, а невеличкого нам вистачить. Ось так, одну її сторону притиснемо до диску, іншу – до супорту, і в нас створюється імпровізований важіль. Хоча трос ми від'єднали від супорта – але він тут буде заважати. Звільнимо його від фіксатора та від кріплення. Але це ще не все, що від супорта потрібно від'єднати. Далі черга за трубкою гідравлічної системи гальм. Але якщо почати її відкручувати, почне витікати гальмівна рідина. Для запобігання цього потрібно перетиснути еластичний шланг. Це потрібно робити інструментом, в якого є фіксатор стиску. Для цієї цілі я використав медичний затискач. Скальпель сьогодні не знадобиться. Пом'якшити затискання можна, скажімо, ганчіркою. Перед цією процедурою бажано відкрутити кришку бачка із гальмівною рідиною. Далі готуємо ключ на 11 і відкручуємо трубку. Відкрутити її потрібно з обох сторон. Та зняти. Далі виймаємо фіксатор, який тримає шланг. Його нам теж потрібно вийняти. А тепер можна відкручувати сам супорт. Готуємо два ключі – на 13 та на 15. Останнім будемо тримати напрямний палець. А 13-тим відкручувати болт, який кріпить супорт до цього пальця. Зробимо це зверху. Та знизу. Оскільки він тримається з обох сторон. Поїхали. Коли давно супорт не обслуговувався, ви це відчуєте через затрачені зусилля. Верхня сторона звільнена. Відкручуємо знизу. Все, його можна знімати. Тут будьте обережні, з нього може витікати рідина. Але перш ніж перейти до ремонту, обов'язково зробіть наступну процедуру. Перевірте, чи викручується штуцер для прокачки гальм. Він має бути підгумовим копачком. Цим ви зробите собі велику послугу. Бо може бути таке, що ви поставите на місце відремонтований супорт і перейдете до прокачки гальм, а штуцер не піддається відкручуванню. Тоді вам знову доведеться знімати супорт, щоб використати різні методи впливу на штуцер. Під час цих процедур ви можете зіпсувати грані на ньому, що унеможливить прокачування гальма. Тоді вам доведеться шукати йому заміну. Та й, зрештою, під час різних маніпуляцій можуть порватися нові пильники на супорті. Тому вирішіть питання зі штуцером одразу. А ось тут у всій красі гальмівні колодки, які при потребі ми можемо замінити на нові. Знаходяться вони по обидві сторони гальмівного диску. А тепер із скоби виймаємо напрямні пальці – верхній та нижній. Ми невдовзі повернемося до них. Скобу можна очистити механічним та хімічним способами. І знову повертаємось до напрямних. Потрібно зняти з них старі пильники, змазати пальці з маскою для напрямних та одягти нові, які є в ремкомплекті. Їхній хід в скобі має бути вільним, завдяки чому супорт, який кріпиться до них, має певний вільний хід, щоб притиснути колодки до диску або відпустити їх. А далі... Переходимо, власне, до супорта, який вже давно чекає на нас. Можна трішки полоскотати його боки, зробити масаж. А це вже знайомий вам важіль стоянкового гальма. Ключом для болгарки провертаємо поршень проти годинникової стрінки. Саме таким способом він вийде із супорта. Звільняємо його від пильника, який тримається в пазу. І доводимо демонтаж поршня до логічного завершення. А з цього моменту демонтаж розділиться на два напрямки: подальша розборка поршня і розборка супорта. Демонтуємо відпрацьований пильник і вставимо новий з ремкомплекту, закріпивши його в посадочному місці. До речі, це може бути однією з причин поломки супорта, пошкодження пильника поршня. Волога та пилюка потрапляють всередину і роблять свою руйнівну справу. Тому слідкуйте за його цілісністю. Переходимо до зворотньої сторони. Важіль ручника потрібно звільнити від пружини. Саме вона завжди надихає його повертатися додому у вихідне положення. А тепер, взявши ключ на 13, можна відкручувати і сам важіль. Знімаємо його. І от ми дійшли до місця, де найчастіше з'являється проблема в задньому супорті. Окислюється, прикипає, робиться неповороткою ось ця вісь, яку має провертати важіль. Тому потрібно її виняти, очистити від корозії, змазати, змінити пильник, щоб супорт працював, як новенький. Але для цього необхідно зняти стопорне кільце. Тут і стануть в пригоді щипці, про які я згадував. В отворі кільця потрібно буде вставити конечники щипці, стиснути та дістати його із супорта. Тепер основа вільна. Просимо її вийти! О! Та як вона могла крутитись? Суха, заржавіла, як з металобрухту. Я думаю, вам причина стала зрозуміла. Тепер дякуємо старому пильнику і прощаємось з ним. Це місце теж прочистимо і перейдемо тепер до розбирання поршня. Раз вже його зняли, то прочистимо поршень і його деталі, які знаходяться в ньому. Тут теж є стопорне кільце, до якого у нас є щипці. Далі виймаємо деталі з поршня і розкладаємо в порядку їх розташування. Його порожнину прочистимо або промаємо. До речі, якщо потрібно промити деталі супорта, це рекомендується робити гальмівною рідиною. І для цієї деталі в ремкомплекті знайдеться обновка. Змажемо головку і вставляємо на місце, а далі по черзі всі деталі. І закріплюємо їх в поршні стопорним кільцем. А цей новий пильник знайде своє місце на виході із супорта, де буде кріпитись важий ручника. Увага! Коли будете вставляти в супорт його основу, пам'ятайте, вона має фіксоване положення. Яке саме вам підкаже позначка на ній та на дні корпуса супорта. Попереджу, що найважчим місцем при зборі може бути встановлення в супорт стопорного кільця. Робимо все в зворотній послідовності, складаємо супорт, ставимо його на місце. Далі прокачуємо гальмівну рідину для видалення повітря з патрубка і прикручуємо колесо. Щодо прокачки рідини, то це вже тема іншої розповіді. Тож на цьому цікавому місці залишаю вас з вашим автомобілем. Вже сонце низенько, вже вечір близенько. Спішу я додому, чекає серденько, успіхів.